Hola, soc Beatriu Gascó, diputada a les Corts Valencianes i volia destacar l'activitat parlamentària que hem dut a terme aquesta setmana. En primer lloc, parlar del treball que la nostra companya Cristina Cabedo va durar a terme en el debat de la llei de paritat en la Comissió de Coordinació on va aconseguir que es votara a favor, que s'aprovara una esmena que garantisca que més del 50% de les dones poden ocupar càrrecs en els òrgans institucionals. Per altra banda, eh, durant el ple que va tindre lloc el dimecres i el dijous, volem destacar en primer lloc l'aprovació d'una llei que va ser presentada pels cinc eh, grups parlamentaris que estem així, que va defensar la nostra companya Fabio Lameco i que eh, tractava de la modificació de llei de l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. Eh, després es varen aprovar també per unanimitat dues mocions subsiguients eh, que varen defensar per una banda Antonio Montiel, sobre el parc eh, públic d'habitatge i l'altre, que va defensar Pepe Almeria, sobre la, les ajudes i l'impuls al desenvolupament d'un pla per al comerç electrònic del Xicotet i Mitjà Comerç. Eh, per la vesprada del dimecres, eh, Antonio Montiel va interpel·lar al conseller Marçà sobre el pla de construcció dels centres escolars i ja, el dijous pel matí, el nostre síndic, durant la sessió de control al Consell, va preguntar-li al president Puig de quina manera encaixa la comunitat valenciana en eixe pacte de reforma constitucional que han dut a terme el Partit Popular i el PSOE. I en eixe marc estatal també quina funció o de quina manera l'infrafinançament i la, el dret civil valencià eh, encaixen. I ja per acabar volem destacar també el treball que s'ha fet en 17 ajuntaments on les nostres companyes i els nostres companys han presentat mocions per a recolzar la taxa turística que estem defensant des d'ací, des de les Corts. Amb tot això, seguim treballant per al poble valencià. Moltes gràcies.